Com has pogut comprovar, el campus virtual ens ofereix un munt de possibilitats que de mica en mica aniràs descobrint i fent servir per a la teva docència. En aquest vídeo només volem mostrar-te un exemple de bona pràctica, que et pot ser útil tant si fas docència en modalitat presencial, semipresencial o 100% virtual. El primer bloc que trobem és l'anomenat General. En aquest trobem dues parts la de comunicació amb el taulet d'avisos i notícies, el fòrum de dubtes i, si es cau, una sala de videoconferències... I la d'informació general de l'assignatura, on trobem una planificació de l'assignatura en format taula, com aquesta, o un document de presentació de l'assignatura, o pàgina de Moodle, on es detallen els criteris d'avaluació i els requisits per aprovar l'assignatura, per exemple. La idea és que en aquest apartat general l'estudiant tingui a simple vista tota la informació important vers el funcionament de l'assignatura. Després del bloc general trobem els temes o blocs temàtics. En aquest cas concret, l'aula és d'una titulació semipresencial. Per tant, els estudiants han de fer un aprenentatge més autònom dels conceptes clau per poder-los aplicar a les sessions presencials i a les activitats de seguiment que es proposen. En aquest sentit, és important que a escala de titulació hi hagi una estandardització de les aules virtuals per fer que l'estudiant estigui situat en qualsevol d'alles i no perdi temps en buscar els matèries d'estudi, les activitats o altres recursos. Com veus a l'exemple, tots els temes tenen els mateixos elements. El primer d'aquests és el llibre de Moodle. Aquest recurs us permet organitzar el material d'estudi per als vostres estudiants en pàgines, com si d'un llibre físic es tractés. L'avantatge? Que podem inserir vídeos, enllaços, imatges, entre d'altres recursos... Després tenim un qüestionari d'autovolació que permet als estudiants poder-se posar prova i comprovar si han adquirit els coneixements treballats. I per últim trobem la tasca, que ens permet donar instruccions als estudiants sobre l'activitat que hem de desenvolupar i recollir-la per a la seva avaluació.